به یک اصول یکسانی برای عرضه دارن همشون اون ویدیو آی پی او داره این ای سیو داره قبلش میان بازاریابی میکنن ای میکنن حالا اینا رو که تو این جلسه یاد میگیریم خیلی نگران این واژه ها نباشین و به این روش تامین مالی میکنن عین همه فقط اینه، این تو بازار کریپتو این یکی تو بازار بورس یکی صرافی داره یعنی شما توی کریپتو سرآفی میبینی توی بورس کارگزاری میبینی و خب اینا تقریبا شبه یعنی نوع عملکردشون کرده یکسانه برای معامله گری هستند دفتر سفارشات داره همونطور که شما صحبت میکنید مثلا میبینی اردرت نشسته مثلا ردیف بیستم، سیم حالا بیشتر بچهایی که تو کارگزاری میتونن میتونند به این مسئله از آن داشته باشند و همچین چیزی هم تو هر دوتاش هست کارمزد با هر کدوم پرداخت میکنید ادبیات معاملاتی تقریبا مشابهی داره مثل لیمیت اوردر و مارکت اوردر و اینا واجاهاییه که حالا مربوط تو دو دوره حرفه‌ای میشه ولی من تو این دوره بهتون یه چند یاد میدم که مثلا رو بایننس اگه کسی کار میکنه بتونه از اینا استفاده ببره و هر دوی اینها KYC و AML داره AML آنتی مانی لاندرینگ قوانین ضد که شما توی یک دستور یه توافق ای که با کارگزاریتون امضا می‌کنید توی بورس تأیید می‌کنی که مثلا این قوانین رو پذیرفتی و این کارا رو انجام نمیدی اگر انجام دادی حسابت مسدود شه یه احراز هویت ناول یو انجام میشه بهش میگن کی وای سی که تو بازار بورسی دیگه این سجام بود می‌رفتین یه پول می‌دادین یا عکس از هاتو می‌گرفتن و مدرک و فلان و بهمان و شماره حساب و شماره ملی اینجا هم توی صرافی‌ها انجام میشه ولی با یک ادبیات مختلفی و شباهت این دو تا از نظر فرایندی هست یعنی هر دو پی وایسی دارن هر دو هم به قوانین ضد پولشویی پایبند هستن چرا چون اون داستان افکت و نظارت بر تمام نهادهای مالی در سراسر دنیا مورد اکثر کشورها قرار گرفته و من تو جلسه قبل از شما خواستم که یک اکانتی توی نوبی تکس برای خودتون به عنوان آموزشی ایجاد بکنید بعدا مختاری که با هر کدوم از صرافی‌ها کار کنید نمیدونم کسی انج... کسی هست که انجام نداده باشه اینوری بپرسم یا مشکل داشته باشه تو انجامش فرایند احراز هویت یه مقدار زمان بر هست یعنی قص هم الان که هی داره قیمت میره بالا جذابیت پیدا شده، و اینکه اکثرا دارم وارد این بازار میشن به همین خاطر شاید یه مطبع فرایلد احراز طولانی بشه اما من پیشنهاد میکنم که حتما تو برنامه داشته باشین که این کار رو انجام بدید خب من یه مطبع برم جلوتر بعد یه، یکی دوتا اسلاید و بعد اینو ببردم بهتون نمایش بدم آیا سرمایه گذاری در بازار بورس یا بازار فارکس یا بازار بورس کالا حالا من بورس کلی گفتم وراق یا کالا توی ارزهای دیجیتال هم میتونیم از اون تجربه استفاده کنیم قطعا بله تجربه اولین چیزی که خیلی مهمه تجربه مامléگری یعنی شما در بازار کریپتو همون فضای استرس و داری و این فضای استرس مشابه همون فضای بازار بورسه اما تفاوتی که وجود داره بازار بورس ها 7 در 24 نیست یعنی شنبه، یکشنبه، شنبه، چهار شنبه بس، پنج شنبه جمعه تعطیله اما حالا امیدوارم که مثلا شنبه شنبه تعطیله اما تو بازار کریپتو یه بازار 7 در 24 که شما مثلا می‌خواید حواست باشه که چینی ها وقتی خواب بیدار میشن این هم آدم شروع کن خرید کردن دیگه حالا یک میلیاردو چقدن 7 800 میلیونن دیگه اگر اشتباه نکنم یه 15 20 درصدشون هم در همین بازار بشن اندازه دو تا ایران دارن یه دفعه میان تو بازار خرید بکنن بفروشن کار انجام بدن همین که اخوابیدار بیدار این یه ترندم ایجاد میکنه توی بازار تجربه تحلیلگری هم تا حدی مشابه یعنی اون چیزی که شما تو بازار بورس ازش استفاده کردین تقریبا میشه تو بازار کریپتو استفاده کرد فقط باید اون شاخص‌های ویژه بازار کریپتور هم بهش مسلط بشی خب من سوالات مربوط به چیز رو جواب خواهم داد مربوط به احراز هویت قرار گرفتن در موقعیت‌های پر استرس آشنایی با اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران دیدی که بعضی‌ها می‌خوان بخرن می‌فروشن می‌خوان بفروشن می‌خرن از این اشتباهات شده یا اینکه مخصوصاً تو بازار کریپتو که نمادها خیلی خیلی به هم نزدیک هستن پیشنهاد من اینه که به هیچ عنوان یعنی خیلی با دقت این کار انجام بدید آشنایی با اصطلاحات بازارهای مالی که تقریبا مشابه تو اینا مثل مارکت ارده رو نمیدونم دی او آم و اینا چیزهای زیادی که حالا ما دوره با هم یه تعدادش رو مرور میکنیم و نکته مهم استاپلاس و تکرافیت یعنی شما اگر استراتژی نداشته برنامه نداشته بشید استاپ استاپلاس بکنی یعنی ضرر بس یعنی اشتباه تحلیل کرده اینجا میزنم میام بیرون یه ضرایره شناسایی میکنم که یه ضرره گندهتری به هم وارد نشه یا بحث تکرافی وقتی میره بالا کجا بفروشم الان سوالی که برای من پیش میاد و شما شما هم بهش فکر بکنید چتون رو بزنین جای کسایی که بیت کوین و ۱۹ یه خریدنیه دلار 100 دلار هر یه دونش یک میلیون چقدر میشه 1309 صد دلار. صد سی هزار دلار میشه خوب یه دلار کجا صد سی هزار دلار کجا واقعا کجا باید میفروختن آیا شما فکر میکنید جای اونا بودین همینجا میفروختین کسی اینجا رو دیده بود تو این نقطه اینا نکات مهمیه که قبل از این قیمت به اونجا برسه باید در خصوصش فکر بکنید در خصوص این صرافی هم بله اینا دو تا سعت تعریف کردن یه سعت معاملگری که میتونی فقط بخری بفروشی الان مشکلی هم نداره کوتاه مدت خوبه میتونید بخرید بفروشید حالا از یه فرصت بازار استفاده کنید ولی اجازه نمیده ویدرا کنی به کیف پولت اونم به خاطر اینکه بعد احراز هویتش انجام شه حالا یه کیو سنگینی داره تعداد زیادی آدم منتظرن که احراز هویت انجام بشه بتونم مثلا پولشون منتقل کنم به کیف پولشون پیشنهاد من اینه که اگر خاطر اینکه درگیر این یه مبلغ حالا نه خیلی زیاد جزئی رو بیاین درگیر خرید و فروشه بکنید ببینید یک خورده دستتون بیاد فضای بازار بهتون کمک میکنه که حس بهتری از اون پیدا بکنید. بحث اصطلاحات رایج و کاربوریه. اینو برای چی دارم میگم؟ ببینید ما این تو این جلسه بهتون یه سری سایت معرفی میکنم که اینا اخبار مربوط به کریپتوکارنسی رو تهیه میکنن و سایت‌های ایرانی و کانال‌ها و گروه‌های ایرانی هم که فارسی زبانی هم که دارن تو این حوزه کار می‌کنن. اون اخبار رو میگیرن فقط فارسیش میکنن کمتر مثل حالا من دیدم روش باشه یا اگرم تحلیلیه ترجمه تحلیله خب شما با یه دست دیرتر بهتون میرسه شاید یکی دو روز هم زمان ببره تا این اخبار رو منتشر کنن البته یه حال برای اینکه بتونید از این تیترها و اخبار و گزارشاتی که تو این حوزه بشته میشه بشین دقت داشته باشین یه سری اصطلاح پیش پاتون هست که باید از اینها در مطالعتون استفاده بکنید حالا مثلا من اینجا نمونه های اینو خدمتون نوشتم که شما هم میتونید ازش استفاده بکنید مثلا فومو فیر آف میسینگ اوت یعنی اینکه مثلا ترس از دست دادن فرصت الان یه چیزی که به وجود میاد قیمت 40,000 باعث فومو شده درست بشتم یه مقاله ای رو میخوندم شنبه بود در خصوص XRP بود که فوموی این تریدر های آسیایی مثلا بالا رفتن قیمت ایک سال شده حالا میخوام بگم که فومو میشه اگر جای دیدین این اوییشن فیر آف میسیم و آوته یعنی ترس از دست دادن فرصت یعنی سریع میپرن خریدشون رو انجام بودن عرض شود که بی تی اف تیه که میشه باید ببخشید این اسطلاح دیگه حالا من مجبورم این نوع چیز شکم فاکین دیپ یعنی کف خریدن و سقف فروختن و خب این یکی از به قول معروف کعبه عامل آرزوی هر معامله گری که بتونه تو کف بخره و تو سقف بفروشه هولد که همون مخفف جابجا شدن هولد کردن یه داستانی داره که مثلا یه توی فرومی داشته که تونتون مینویسه بعد مثلا اشتباهی hold هولدو بنویسه هولد و می نویسه دیگه این هولد دیگه میمونه رو کریپتو به معنی نگه خرید و نگهداری کریپتو هست فوت هست به معنا ف on and داt یعنی اینکه فروش به, دل... به دلیل توجه به اخبار به اخبار شایعات یعنی رفتن دنبال اینکه مثلا فلانی گفته این اتفاق میفته. تو این بازار هم خیلی داغه. این آقای مکافی هم یکی از این آدمهایی بود که دستگیر شد تو این حوزه، خیلی از آیسی او رو تبلید می پامپ قشنگی هم میز خودش هم میلیون دلاری از این بازار زده بجیم حالا به خاطر اون قوانی که توی امریکا هست تحت طرح قراره تو اینطورپول گرفتش حالا باید ببینید چه بلایی سرش میاررم اکس اسکم هست خروج از پروژه های اسکم تعدادشون زیاده و روش شناساییشون بسیار ساده است وال هست اصطلاح هم میگن نهنگ یه وال اومد تو بازار باید شو قیمت بره بالا و امروز نقشه وال ها میخواییم با هم ببینیم روی سایتی که به شما کمک میکنه که ببینید والا کجا دارن وارد میشن احتمال داره تا کجا هم بزنن زیر این کوینه بره بالا ریکت هست میگه به معنی مثلا از دست دادن سرمایه اصطلاح هم مثلا به فنا رفتن به خاطر یه تحلیل اشتباه شیت کوین مثل همون پنی استاکه تو بازار بورس یعنی کوین بی ارزش ببینید اصل مارکت کپ دست 50 تا کوین اوله حالا این 50 تا کوین کجا میتونیم ببینیم امروز بهتون نشون میدم تودمون یعنی وقتی که مثلا میگن بیت کوین تودمون یعنی یه دفعه قیمتش میزنه بالا و حالا مثلا میره به ماه و اون که حالا مثلا کی به این اتفاق میفته میگن این اصطلاحاتی که توی ادبیات فرووی خیلی استفاده میشه حتی تو مقالات هم دیگه دارن ازش استفاده میکنن یکی از اصطلاحات جذابش این لامبو مخفف لامبورگینیه که حالا تارگت کریپتو اینه که لامبورگینی بخرن با این کریپتویی دارن مثل کسایی که تو بورس علمی لندن تو حوزه فلزات دارن کار میکنن و تارگت یعنی مثلا میگن فلانی پارسال از پاداشی که گرفت توی حوزه الیم حالا مثلا سرروفی کارگزاری که کار میکرده یه بنزلی خریده اینم مثلا شاخص گیج موفق و ناموفق بودن آدم بک بایکولر را کسایی هن که یه کوینو نگه می برای یک مدت، یعنی هدل می برای یک مدت طولانی و شما تو کیف ام وای پولای بازار کریپتو میبینید که تعداد زیادی از اونها رفتن و چندین سال هستش که کریپتوهاشون نگاه تاسن هیچ نگرانی هم ندونن و حالا حالا هم صد فروشنده نباشن و دیار دو یور own research ببینید هم پایان همه این مقالات فقط از چیزای قیمت میگن شما برید تحقیق خودتونم بکنید و خب این نشونه این هستش که به این راحتی شما نمیتونید مثلا